Google Calendar. Το Google Calendar είναι κατά βάση μια διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης του χρόνου της εταιρείας Google. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας εφαρμογής είναι και πάλι να διαθέτουμε ένα λογαριασμό Google. Η διεπαφή του Google Calendar είναι παρόμοια με άλλες επιτραπέζιες εφαρμογές ημερολογίου, όπως παραδείγματο χάρη το Microsoft Outlook ή το iCall σε Mac OS X, και μας επιτρέπει να δούμε, να προσθέσουμε και να προβάλλουμε εκδηλώσει από τη μία ημέρα στην άλλη, χωρίς την επαναφόρτωση της σελίδας κάθε φορά. Για να δημιουργήσουμε ένα συμβάν στο ημερολόγιο της Android εφαρμογής Google Calendar, θα πρέπει να πατήσουμε πάνω σε μία ημέρα αυτού. Τότε εμφανίζεται ένα παράθυρο με τις πληροφορίες της ημέρας. Σε περίπτωση που δεν έχει προγραμματιστεί τίποτα στην επιλεγμένη ημέρα, καλούμαστε να πατήσουμε ξανά για τη δημιουργία ενός γεγονότος τότε εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο όπου μπορούμε να εισάγουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες για το γεγονός αυτό, όπως τίτλο, διάρκεια, τοποθεσία και πολλά άλλα. Στη συνέχεια θα πρέπει να πατήσουμε το πλήκτρο αποθήκευση πάνω δεξιά στο πλαίσιο, προκειμένου να αποθηκευτούν οι επιλογές μας. Για να διαγράψουμε ένα συμβάν από το Google Calendar, αρκεί να το επιλέξουμε και να πατήσουμε το μπλε στρογγυλό εικονίδιο με το μολύβι στα αριστερά του αναδιόμενου πλαισίου, κάτω από τον τίτλο του, προκειμένου να μπορέσουμε να το επεξεργαστούμε. Στο κάτω μέρος του νέου παραθύρου που εμφανίζεται τότε, υπάρχει η επιλογή Διαγραφή, όπου αφού την επιλέξουμε και την επιβεβαιώσουμε, το συμβάν διαγράφεται οριστικά από το Google Calendar.